На момент оголошення результатів дослідження директорка навчально-виховного об'єднання No1 Оксана Романів коментувати ситуацію зі збудником відмовляється, оскільки не отримала офіційних роз'яснень від Департаменту освіти і науки. Проте не на камеру говорить, працівники кухні готували і для школи, і для дитячого садка. Серед дошкільнят симптомів захворювання не виявили. Заклад досі перебуває на дистанційному навчанні. Медична директорка інфекційної лікарні Нінель Марцонь каже, за вихідні одна дитина виписалась з лікарні з понеділка ще четверо дітей та одна доросла. Батьки дітей, що перебувають у відділенні, коментувати ситуацію у Суспільному відмовились. За вихідні дні більше дітей із НВНО номер 1 не поступало в лікарню. Температура у всіх дітей нормальна, блювоти у дітей немає, ще у декількох там є проноси невеликі кількості, але більшість дітей вже почувають себе непогано. Медична директорка додає, за вихідні з інших шкіл з подібними симптомами були поодинокі виття. Випадки. Виконуючи обов'язки директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич, каже, золотистий стафілокок виявили в чотирьох працівників закладу. Під час приготування їжі відбулося обсяменіння сировини та продукції. Із 12 зразків харчових продуктів у трьох стравах золотистий стафілокок – це паелія, шніцель та інші. Дальше школа може спокійно працювати, але а, ці працівники повинні бути відсторонені від роботи і пролікуватися. Зараз з харчоблоку вилучено всі продукти на утилізацію, проводиться дезінфекція приміщень. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш. Ті працівники, в яких було виявлено захворювання, вони зараз відсторонені від роботи і перебувають на лікуванні. Ми зараз ініціюємо питання про проведення всіх медичних оглядів у всіх працівників, абсолютно усіх харчоблоків, для того, щоб уникнути можливих таких поширень по іншим закладам. До підрозділів поліції з заявами звернулося 39 батьків, роз Суспільному начальниця сектору комунікації поліції Хмельниччини Інна Глега, начальник відділу районного управління поліції Ростислав Онуфріїв, каже, за фактом ймовірного отруєння відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Наразі ну вживають заходи до встановлення всіх дітей, також всіх батьків, які постраждали внаслідок ну можливого отруєння Дітей. Наразі у кримінальному провадженні проведено велику кількість допитів, також призначено ряд судових експертиз. З дистанційного навчання заклад вийде 22 вересня, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.